за да стигнам перпендикуляр. Да, да, максимално перпендик. Второто нещо, uh -huh. което прави удобството Ти ме придържа самия винт през цялото време. Е така. От, от тук. И yeah. колко колко съм близко? Чакай, сега съм тук. О, по дяволите.